السلام عليكم متابعين الأعزاء حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور تبعد الملائكة عن بيوتنا فلا تدخلها وتسكنها الشياطين فلا تحصل فيها البركة أبدا أولا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو رقم في ثوب فعن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصور فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب وعن الإمام علي رضي الله عنه حيث قال دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعلها بساطاً يوطأ، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير. ثانياً، لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب. فالبيوت التي يوجد بها كلب لا تدخلها الملائكة بسبب نجاسة لعابه. فعن عبد الله بن عباس، قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوماً واجماً. فقالت ميمونة يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء. فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال نعم ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت قد أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في الباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه سادتين منتبذتين توطآن ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو الحسن تحت نضد له فأمر به فخرج قال العلماء سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهات لخلق الله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله للنجاسات ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب لأن الملائكة تكره الرائحة الكريهة ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه بدخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان فهؤلاء الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمرون بإحصاء أعمالهم وكتابتها ثالثا لا تدخل الملائكه بيتا فيه اجراس فعن عائشه رضي الله عنها قالت بينما هي عندنا اذ دخل عليها بجاريه وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلنها علي الا ان تقطعوا جلاجلها كما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه جرس وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس رابعا لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منتقع فعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في قسط في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك فلا تدخل الملائكة بيتا فيه بول خامسا ثلاثة أشياء لا تصحبهم الملائكة فعن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق وفي رواية بالزعفران والجنب إلا أن يتوضأ ويقصد بالخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة ولقد نهى عنه لأنه من طيب النساء كما في النهاية والجنوب معروف وهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وبخروج الماء الدافق ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبا وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير وإلا فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس السماء. سادسا تتأذى الملائكة من الروائح الكريهة فعن جابر قال إن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث فقال ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان سابعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ثامنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة تاسعا الملائكة تتنزل على بيوت يقرأ فيها القرآن بيوت لا تدخلها الملائكة والتي لا يقرأ فيها القرآن فعن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه فلما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا يا ابن حضير اقرا يا ابن حضير قال فاشفقت يا رسول الله ان تطا يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي فانصرفت اليه ورفعت راسي الى السماء فاذا مثل المظله فيها امثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها قال وتدري وما ذاك قال لا قال تلك الملائكه دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرس انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ أبا عتيك فقال يا رسول الله فما استطعت أن أمضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى